Розліт осколків цієї авіабомби сягає кілометра, каже старший сапер Андрій Молін. Додає, для зменшення розльоту уламків боєприпас необхідно закопати. Для знищення авіаційної бомби ФАП-50 ми проводимо викопу місце для знешкодження вибухонебезпечного предмету. Для чого? З метою, для того, щоб було менше розліт уламків. Тому що, якщо її підірвати на поверхні, розльоту уламків приблизно кілометр-кілометр двісті. Кілометр У мікрорайоні Дуби місцеві жителі спочатку виявили артилерійський снаряд 152-го калібру, розповідає заступник начальника групи піротехнічних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій області Сергій Косар. За його словами, при зачисті території виявили ще авіаційну бомбу. Артснаряд знищили на місці. Авіабомба ФА-50 відноситься до першої категорії вибухонебезпечного предмету, тобто дозволяє його транспортувати і знищити в спеціально відведених для цього місця. Провести закладання вибухонебезпечного заряду, також установка контактного заряду на корпус боєприпаса з подальшим знищенням вибухонебезпечного предмета. Сергій Косар додає: "Підрив авіабомби провели у спеціальному кар'єрі за 3 км від села Похوتينці Хмельницького району. Готовий. Бойовий. При транспортуванні вибухонебезпечних предметів ґрунтовою дорогою не можна їхати зі швидкістю більше 20 км на годину, розповідає водій сепер Олександр Киричишин. Включаємо ближній світлофар, включаємо мигалки. При слідуванні до місця підриву по шосе швидкість повинна бути не більше 50 км. По ґрунтової дорозі швидкість не більше 20 км за годину. Вибухнебезпечні предмети не повинні перевищувати у дві третіх висоти борта, вложуються на відповідно є ящик, в який насипана або тирса, пісок, і вони вложуються в один ряд. Тобто не повинні бути складіруватися боєприпаси вище бортів і наложуватись один на одного. Протягом поточного року група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення здійснила 273 виїзди, на яких знищено 584 боєприпаси. Минулого року група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення здійснила 500 виїздів, розповідає Олександр Гулько. Знищили 2 тисячі боєприпасів. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.